Μυρίζει λες και άδεια σε κράτα με ψόφια ψάρια εγώ μέσα. Ατυχή, ατυχία. Ποιο αντιθέσεις που συνέβη μια πώς. Και η ατυχία. Είναι το δύζι, η Το θέμα είναι αυτό με σύγχροι